السلام عليكم، اليوم جبت لكم اللعبة المنتظرة وي هابي فيو من 2016 الظاهر صح؟ والله ما ادري، بس انه اللعبة مرة شكلها حلو لأنها تقريبا زي بايا شاك على السرفايفل، على يعني كذا أشياء مع بعض، شكلها مرة حلو، أتمنى إنها تكون حلوة، راح تكون سلسلة تختيم على قناتي، أتمنى تعجبكم اللعبة وتعجبكم السلسلة، ما أطول عليكم خلونا نبدأ. للأسف اللعبة ما فيها ترجمة عربي. اتوقع دورت ما فيه <تصفيق> تبعنا <تصفيق> اوكي قاعد يتذكر الحين المفروض، ولا اوكي يقول اضغط مربع عشان اتذكر ومثلث تيك جوي اتوقع الجوي اللي هي الحبة هذي، بس خلينا نتذكر نشوف. Percy! Percy! أوكي شكلي ارتكبت غلطة فادحة. ما انه حيرمي الحبوب. What have you been up to? No one's seen you for hours. Oh, nose to the grindstone, you know. Then why haven't I heard a single whoosh through the door since 10 o'clock? Did you forget we're having Deirdre's birthday party? Oh. We've got a pinata Right, brilliant Of course Have you forgotten your joy? <laughs> of course not snug as like a bug on a drug Well come on then, finish up uh, Just have a few more pages I, I, I know you're very busy Then don't take too long to finish <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> The power cells empty oh, What will you do? أوكي get نطلع نكتشف نستكشف المكان. هذه حبتي had اخذها team, I'm اوه to go اوه هذا عشان ما أخذ الحبة ولا؟ لازم تاخذ لازم ياخذ الحبة عشان ما أدري عشان إيش، بس إنه هذا يعطيك إبرة إذا ما أخذت الحبة، ما ندري ليش، الحين نشوف، أنا عجبتني طريقة اللعب صدق صدق كأنها باي شك British accent. الحين احنا كيف نشوف ايش اللي مطلوب اننا نسويه؟ اسمعوا يضحكون نروح There you are. You nearly missed the pinata. It's the most adorable Spanish custom. Uncle Jack did a whole show about it. You smash it until all the sweets come out. Come on, hit it! Hit it! Hit it! Harder! Go on, give it a big old whack! What are you waiting for? one of الحبه طيب ابي اخذها يا اخي عطني مره ثانيه خيار بشوف ايش يصير لو اخذتها اوكي في البدايه شكله لها شيئين يعني انك تاخذ الجوي يصير لها شيء او واللي اعرفه انهم ثلاث شخصيات كل شخصيه لها قصه وعلى حسب انت بتلعب بمين اوكي يا جماعه اللودينج اطول من حياتي خلاص انا هناك من هؤلاء البحرين اصبحوا هناك خلينا نجمع كل شيء اكيد ححتاجهم. يوم فيت سم وود سم اوكي اوكي اوكي اوكي الاشياء اللي جمعتها تو اقدر اسوي منها اللي يفتح الباب There we go Three years of the salamander and me getting into constant trouble finally pay off What happened to him? Or rather who? What's I'm not him اوه يتذكر الحين ولا ايش؟ Are they going to hurt us? No one's going to hurt you, Percy. I, I promise. But if they hurt the city. I don't think they'll blow anything else up. Why? Because we surrendered, I hope. Well, what are we going to do, Arthur? We're brothers. I'll look out for. We'll look out for each other. آه هذا فاست ترافل. آه أوكي أنا ما أقدر أطلع من هنا بس هذه لازم إذا شفتها أفعلها يصير هذا فاست ترافل أقدر أتنقل من مكان لمكان. أتوقع إن شاء الله إنه صح. هاك. حلو. يلا يلا. يما يما يما وجع وجع وجع. يا حيوان يا حيوان ما هيا هيا مرة ثانية هيا هيا هيا هيا هيا طريق الفوق ان شاء الله بس نفتش هنا شوي احتاج كنت بيرسي just going promenading about wondering why everyone was staring اوكي ما عندي شيء للاسف نطلع فوق المخرج هذا. أو شكل المكان حلو. The bridge. I've got to get to the bridge in the parade district which I just got chased out of. Brilliant. ah the train station. if I can get to the train station I can just follow the old rail tunnel all the way to the bridge. it'd be nice if there was a map wouldn't it? I suppose back in those days we could remember where things were. Okay, travel to the train station. He and La are the train station. I am coming for you, Percy. I haven't got it all figured out, but I will find you. Okay ohphony had... oh. A phone. A phone. A phone. oh. الرَّابِطَ عَدَدَتْ إِلَى الْرَّابِطَ إِلَى like some رسالة سرية بس إيش؟ يعني للأسف إني ما فهمت. ما أدري تقصد. آه لا ليش هايد؟ أوه في هايد حلو حلو حلو حلو. حبيت المكان. المهم اتوقع اللي كان يتذكروا هذا اللي يقول له انه ما راح يجونا ومدري وش اخوه فهو الحين رايح يدور على اخوه مع انه اللي واضح انه كان هذا من الماضي اخوه للحين موجود باريز؟ باريز؟ اه اوكي اوكي اه هذا الزرعة اقدر اهيل نفسي فيه نايس حبيت يمه... وش ذا رعب ليه ما زادت حياتي. يما. حفلة شاي هنا. anything wasn't really قاعد أجمع الأشياء ليه وجعل الميوزك مرعب. ششش قفل قفل قفل بس ما يتقفل اه الا الا تقفل يلا نكمل الطريق انا بعرف الحين حياتي ليه تزيد او دخت دخت ايش مكتوب دي 1 الساعة اليوم الاول هذا إيش؟ هذا اول يوم لي يعني للهروب ولا اول يوم لي ما اخذت Now where I could mug a bobby? <laughs> You're a brave one, aren't you? No. I'll trade you one. Don't you want to go back home? Home to all those bastards who chased me out of me house. When they all catch the plague and die, then I'll go back. There's something I want a whole lot more. Those bastards in that camp over there, with the helmets and the proper weapons. They took something from me. You get them back for me. I'll give you me card. Sounds quite dangerous, isn't it? Of course it's bloody dangerous. That's why I'm paying you. Come and find me in that sort of Hamlet over there. We'll trade. All right. Well, what are they? Me medals. From the war. I won the DSO at Dunkirk and the Victoria Cross at Ramsgate. Those... Bastards. They thought it was funny that I still had them Fucking funny they thought it was No, I only need a power cell To fire this thing up Ludican star monster does too Right Well, I'll see what I can do Well, off I go to a camp of robbers Maybe I can defeat them With my rapier sharp wit. Oh, Nice to see you Haven't seen one of those in a while هذا إيش يسوي؟ أوكي أوكي الحين طبعا ما عندي، خليها بعدين، إن شاء الله إني ما أحتاج شي الحين، أنا ليه كذا دايخة طيب؟ طيب نشوف الخريطة، إحنا المفروض الحين نروح هنا، كانت. المشن الثانية الحين هو يبينه هنا فايند ويتيج اوكي هنا شان الباب مقفل فنشوف طريق ثاني اقدر اسبحت تتوقعون ولا لا هنا في طريق خاص ما يحتاج <تصفيق> انا احببت هذا لو كان لازم في لازم افتح الباب لازم Oh. <gasps> uh, lovely day, Fred. A lovely day it is. Not many people get this bar. It's sort It's of the finest. Someone who gets this bar usually puts up a decent fight in the arena. I don't suppose there's some way I could be more useful to you alive. I don't know. Can you juggle? Well, I could write a lovely poem. I won a prize in school. Nah. We've already got a bad. First, put your things in that box, but we'll leave you there to starve. Curd thy loins for the moment of truth. For it is upon you... Comes direct to you from CEO. According to his wallet, ladies and gentlemen, will you please welcome warmly Arthur, King of the Parade. Looks to me, scruffy jelly Legs. Well, well, oh, we'll wager he's about to look a lot scrappier, isn't it? <laughs> hey. Order is our time winner, your hand. Bloody hell, Arthur Hastings? It's I'm sorry? I, I don't I don't think I know you. Of course you know me. You got me sacked from the old current. I, uh, I, I don't remember that. I, I, I don't work there anymore. You thought one of my articles was remembers what they read? I don't want to fight you. The feeling is muted. There's only enough food for the winners, see?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 آه نو نو نو نو شت شت شت شت هيلثي هيلثي لا حموت وين هيلث هو ما اشوف خلاص المفروض يموت ان اردت إيه. ان اوه ان ما ان اردت ما, بيأدبح ما بيأدبح <تصفيق> او داني اوكي لازم أذبحه ام سوري داني او هنا اوكي احتاج No! I need help! Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa! I'm <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Oh. Ish? Oh. <laughs> you are dying from your wounds. You need to heal yourself quickly. Select a healing item using them. Okay, okay, okay. We knew. At some level. <تصفيق> واخشي أوكي, اوكي اخذت <تصفيق> كل من اول ما عارفه كيف كده <تصفيق> <القمي تصفيق> <القمي تصفيق> <القمي تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> البنات ايزي شغلش. درسيف سيف السيف جيم هنا راح اوقف الفيديو لليوم ان شاء الله يكون عجبكم المقطع يعني احس اني شوي بارده في الفيديو اليوم ام بس توي صاحيه لسه يعني ما صحصحت زين ان شاء الله الفيديو الجاي يكون افضل واذا حابين تشوفون تكمله السلسله وان شاء الله راح اكمل السلسله بس حابه اسال كم المده اللي ممكن تتفرجون فيها المقطع كم اعلى شيء عشان أعرف قديش أسوي الفيديو، لأن مدة اللعبة عشرين ساعة، فأشوف قديش أسوي الفيديو، وآخر شي لا تنسون إذا عجبكم المقطع تعطوني لايك، وشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي، باي!